محمد ايد من فرقتك تايك ميت صفيت جنازه يوم قطعت فيا أهلك أنا حن أكثر من أمي أهلك أنا أيوة أي وابتعلي أيك بالدايم أهلك أنا مِنْ وابتعلي أيك بالدايم كان انا ايه ايش تحصل من نمو تايم واهلك انا ايه ايه ويخلف الله عليك وهاي هي هي ايه اما يعودا واذا اشرح ضايب حبايب قلبي عمي يا جمال قلي من يا عرب جاي تدريني <تصفيق> بضيع الوليف وانشد على هواي يا ولا تهوى و عليه جتني <تصفيق> فاركتني الباب منين على الباب شب شبمت فرقه مالك كميس مو خوش ملگه ما حاجب شميت فرقه بيك منجي اتازار شبقه فيك منجي اتازار شبقه ريحه غريب وياك تفتر اول وتال الخان يعثر شمال المليح وياك قصر أكرم الجنابي وينك يا أكرم شوف الجنابي؟ شوف أكرم أيه أيه الجنابي. شالو.